Mm, mm, mm. Uprostred temnoty tej najhlpšej noci rodí sa svetlo Svetielko nádeje svítá nám ku spáse, Vzkrie se nám viera v celej svojej kráse. Povstala z popola, živá a čistá, Vzbudila v každom z nás spiaceho krysta. Vstávajte sestry, vstávajte bratia Zažente chmúry, nech sa nevrátia Na každú temnotu zrodí sa svetlo Na nebo premení sa raz každé peklo každé trápenie nájde ten správny liek Vždy je tu nádej aj keď sa zdá, že nie Uprostred temnoty práve nám si dá po a potichu na cestu bliká Zvetiel nám nádej, je ku spase. Viera nezomiera, povstane zase, povstane zase.